У селі Кам'янське Васильівського району залишається 260 людей – пенсіонери, інваліди та кілька родин із дітьми-підлітками. П'ятий місяць – без елементарних умов. У селі пошкоджено та зруйновано 80% будинків, розбиті комунальні заклади. Продукти і ліки сюди доправляють волонтери та гуманітарні організації. 13 липня привезли хліб від запорізьких підприємців. Аби не наражати людей на небезпеку, продукти розвозять по домівках. До пенсіонерки Лідії Іванівни привезли 28 будинків буханців. Вона рознесе їх по 17-ти подвір'ях провулку, де залишаються люди. Ось сюди нас скам'яючку ставте, будь ласка. Жінка каже, обстріли цілодобові, але у підвал не спускається, не може через стан здоров'я. У мене алергія, я задихаюся в підвалі. Я колись дуже стріляла, час посиділа, а потім три дні сиділа на лікарстві. Як кажуть, вбив, вбив, ось у мій спасити." Гуманітарки вистачає, але вкрай необхідні резервуари з технічною водою. Нічим гасити вогонь, коли горять будинки після обстрілів, розповідає пенсіонерка. Тушимо, як каже, своїми силами. Поки пожарка приїде, а ми вже згоріли. А, а пожежні звідки їдуть? Степногірська, степногірська, От рядом тут 8 кілометрів, якщо на проте й по трасі, навіть а вода тут у колодязі? Немає. Нам воду треба зараз завозити. У кого є колодяджа, її не достанеш вручну. З подвір'я Світлани волонтери забрали пакунки з привезеною раніше представниками єврейської громади гуманітарною допомогою, аби розвести селом. «Перва бригада, третя бригада. Ну, шо, людей треба ж підтримувати. Сьогодні вранці знову був самоліт. Вчора з дронів, ну, безпілотники літали, скидували гранати е, по Семеренка. Не виїздять із села пенсіонер Володимир із дружиною. Кажуть, звикли жити на передовій. Тут я поїдуся, ви мені передоставити жильо якесь. Яке, не хороме, просте житло. Ви мені передоставите? Ні. І ніхто мені ні государство не передоставив, ніхто. Куди мені їхати, скажіть, ласка? на голову дітям сісти? Можна, звісно, варіант є такий. А от по суті, у сусіда ось жінка паралізована, куди йому їхати? У нього нема родичів у Запоріжжі. У нас зараз три точки по Кам'янському. На двох ми тільки що розвезли, по 30 буханок хліва, по 40. І зараз сюди, около 70 місців, буханок хліва, буде вигружено і доповнюють ще гуманітарка. Володимир нагадує старості, який приїхав із Запоріжжя разом із волонтером, про вогнегасник. Два архітушителя вам приїдуть. Це буде на вулиці, а пізніше. Це буде Два архітушителя. Сьогодні вчора написали. Це вже остання точка на сьогодні. У цьому кварталі 26 жителів. Сейчас в сумку і буду людям розвозити. На чому? Велосипедом. Куди їхати? До кого? Відвіду стріляють. Місцева влада намагається вивезти людей із села. Після посилення обстрілів минулого тижня звідси евакуювалися 80 жителів. А Марадирство бояться люди, що якщо наші війська відійдуть, то все ворожі війська, повністю, як і в інших населених пунктах, в селі Лугове, селі П'ятихатки, селі Верхній вони повністю виносять все з дому. Повертаючись до Запоріжжя, волонтер і староста завантажили до машини 10 шкільних комп'ютерів. Їх у себе вдома зберігав місцевий житель, після того, як снаряд влучив у сільську школу. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.